خذت بيها وطر وانتشت من عفية ونستني وساير الظنها ولتحت الحز شف الزمر سنها يسولف من دغير تشرع بويها ويهجضها وتنحن وتركز خذت بيها وطر وانتشت من عفية ونستني وساير الظنها ولتحت الحز كف الزمرة سمها يسولف ان تغير تشرعب ويها وتنحن وتركز علت وتمايزتها وما نصيت بيوم نعم مرواح عند الذكرى ما تنعز ما ملتع لربع بحجتي خونون عشت غربيله فرزن قبل لا انهز ما ما ملتع ربع بحجتي خونون عشت غربيله فرزن قبل لا انهز بدو ما عفت هل بحلقها القيوم مهلو تقطع الزردوم لو تنبز يشهب دله الماتت بصدر النار الله الله يشهب الماتت بصدر النار كبير وجاغ بس فنجان ما عجز اسولفهم قدر ومفصلات افصاله نعم رغم انيت روحك لا تظن ينغز قدتهم جدتهم وانا ديه مشرقات سنون قدتهم وانا قدتهم وانا مشرقات سنون على صيتي العظنه والما عظنه يتعكز عديت لهم الزله وغدرهم فاح وظهر عرماس عند من الطعن مافز افيض بشارتي ويحب نجرف الليش مرات الحكي يعبر افيض بشارتي ويحبني جرف الحتي أفيض بشارتي ويحبني, جرف ويحبني جرف الليش ويحبني جرف الليش مرات الحكي يعبر الماترز الكتن الراكد ويحسب اغلاط السيل الكتم الراكد ويحسب اغلاط السيل الكتم الراكد ويحسب اغلاط السيل موصف ودنا على ما تنحز إذاين خان دلوي وانبياء يريد ترسم لي بيارض كفر ما اعوز تدنيت إذاين خان دلو وانبياء يريد ترسم لي بيارض كفر ما اعوز تدنيت اعلفهم مو بطر مجبور الشمس وصلت روز بالخلق يبتز قارن بيهم اللي يخطيها موسفان سفان روح شراع وادرب ريحهم تنعز سمعوا خبر موتى وحنو الدفان ظنهم شارب الميتين ما يهتز الله عليكم